Selamat sejahtera dan sawadekab, sahabat-sahabat semua. Saya berada di Jalan Cenari. jadi hari ini saya nak bawa sahabat-sahabat semua panjat ke Glass house ataupun skylight. Umatan Jalan ini. Sebelum kita panjat ke skylight ataupun Glass house, kita balik dulu ke studio untuk mengenali trek ini terlebih dahulu. Silakan. Selamat sejahtera dan salam sawati. Selamat datang ke Studio Expansion Team Channel. Ini merupakan video IP keempat kami di mana kami akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali satu tracks yang menarik di Sungai Ara, Baya Lepas, Pulau Pinang. Kali ini kami ingin bawa sahabat-sahabat semua sekali lagi memanjat ke Skylight ataupun satu lagi nama popularnya iaitu Glass House. Laluan yang kami perkenalkan pada EP kali ini bermula di Jalan Kenari, Bayan Lepas, Pulau Pinang atau koordinasi 5.32377, 100.26412. Jarak laluan Track ini sejauh lebih kurang 7km Dengan ketinggian lebih kurang 348m Jadi sekarang jom kita tontoni video rakaman kayuhan kami untuk pergi ke Skyline Dipersilakan Seperti mana yang sudah janjikan dah, tadi Jadi kita akan gunakan track ini untuk pergi ke Skylight ataupun Glass House, melupakan satu track bagaimana selesa berhampiran dengan well. Okey. Jadi, jom kita panjat ke sana. Sahabat-sahabat uh, sekalian Jadi kita sudah buat kayuhan Lebih kurang 2.24 km Okey Daripada permulaan kita Jadi sampai di sini Kita akan jumpa satu lemak iaitu Pondok Sebuah Pondok Dan kita akan ada simpang okay. Jadi kita akan guna simpang sebelah kanan Untuk pergi ke skylight Ataupun kelas house eh. Jom kita teruskan perjalanan Ok, sahabat-sahabat Jadi tadi Kita sudah buat kayuhan sedikit Daripada simpang sana Di sini uh, lebih kurang dalam 200 meter Ataupun dari jarak permulaan Ialah 2.47 kilometer Sampai di sini kita akan Nampak banyak junction ya. Jadi kita akan guna salah satu junction yang paling kanan Untuk pergi ke uh, Skylight ataupun ke house, house. Di sebelah sana uh, Boleh nampak pokok durian dengan papan dekat sana Papan tanda jadi kita teruskan perjalanan. Okey sahabat, kita sudah buat kayuhan sejauh lebih kurang 4.5km, jadi dekat sini kita akan jumpa satu simpang untuk pergi ke skylight ataupun kelas house, kita akan guna simpang sebelah kanan, jadi selepas simpang ni, sahabat-sahabat akan jumpa dengan sinari kebun-kebun vegetarian farm di atas bukit. Guys okay, sahabat-sahabat, selepas beberapa simpang itu, sekarang lebih kurang 4.8 km daripada permulaan, kita akan jumpa simpang di sini. Okey, di mana simpang sebelah kiri merupakan simpang untuk pergi ke Skylight ataupun Glass House ah. Jadi kita akan ikut simpang ni untuk pergi ke sana uh, simpang ini kalau sahabat-sahabat masih ingat merupakan uh, simpang daripada EP pertama, okay, daripada Jangka Sungai Aras 19. Untuk naik ke uh, Skyline ataupun Glass House. Jadi hari ini kita expand daripada jalan kenari untuk pergi ke Skyline ataupun Glass House. Sahabat-sahabat, jadi sekarang kita sudah buat kayuhan sejauh 6.10 km. Okay, jadi pada titik peti permulaan sampai sini, okay. uh, kita akan nampak satu single track. Jadi kita akan guna track ini untuk pergi ke Glass House ataupun Skylight. Eh. Okay, sahabat-sahabat semua, saya sedang berehat. Okay, setelah uh, kayuh dari permulaan sejauh 6.6 kilometer. Okay, di sini ialah ialah satu sudut uh, berehat. Okay, di mana kita boleh nampak keindahan uh, Pekan Balik Pulau. Okay, di sebelah sana. Dan boleh lihat selat Melaka daripada sini. Merupakan satu pemandangan yang cukup indah. Uh, bila dapat berehat di sini rasa Boleh rasa hilang penat huh? Satu pemandangan yang cukup-cukup Puas hati bagi saya Jadi sahabat, kita sudah berjaya sampai ke Skylight ataupun Glass House Syabas, di sinilah penghujung untuk EP kali ini Jadi nanti saya akan bawa sahabat-sahabat semua menikmati keindahan Saya okay. akan rakam video menunjukkan keindahan-keindahan pemandangan daripada Skylight ini ataupun Glass House uh, Tapi itu hanyalah rakaman daripada video mana kalau sahabat dapat datang sendiri ke sini menikmati perancangan pemandangan di dengan mata sendiri jauh lebih kebentakannya lebih cantik lebih nikmatnya jadi sampai setakat ini sahaja video saya pada kali ini jadi sekian terima kasih ampun kap